تمہاری تصویر کے سہارے موسم کہیں گزارے موسمی نہ سمجھو پر عشق کو ہمارے نظروں کے سامنے میں آتا نہیں تمہارے ماں ہر پل منظر میں تم ہمارے گریشک سے ہے ملا ہونا تمہیں ہے میرا جتنی بھی ہوں دوریاں فی الحال ہیں hmm.